انسان کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے اور پھر انسان کا اصل مقصد کیا ہے اقبال فرماتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمر نہیں واللہ نہیں ہے یعنی اتنا بڑا بزرگ اتنا بڑا شاعر وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا نہیں کہ اقبال کیا ہے اصل میں اقبال کا مقصد کیا ہے اور پھر وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کوئی مسقورہ نہیں کر رہا وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اقبال کا مقصد کیا ہے یا اقبال کیا ہے تو جب ہم انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے دو سائڈس کو لیں گے تو دھیان سے سمجھ لینا کہ انسان کیا ہے تو انسان جو ہے یہ اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے پہلا اس میں آتا ہے اس کا روح اور دوسرے سائٹ پہ آتا ہے اس کا جسم تو روح اور جسم مل کے انسان کو بناتے ہیں اب یہ روح جو ہے اور یہ جو جسم ہے اس کے اپنے اپنے خصوصیات ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان اصل میں کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو یہ جو روح ہے اور یہ جو جسم ہے اس کی بناوٹ کیا ہے اس کی ساخت کیا ہے تو جو روح ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ کم علم دی گئی ہے جبکہ دوسرے سائٹ پہ جو جسم ہے, اس کے بارے میں انسان کو اللہ نے بہت زیادہ علم دی ہے تو جو جسم یہ چار چیزوں کا مرکب ہوتا ہے اس میں پہلا آگ آتا ہے دوسرے نمبر پہ فانی آتا ہے تیسرے نمبر پہ ہوا اور چوتھے نمبر پہ پھر مٹی آتی ہے تو ان چاروں چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اسے انسان کا جسم بن جاتا ہے اب جو یہ ہوا ہے پانی ہے آگ ہے یا مٹی ہے انسان میں بالکل ایزلی پائی جاتی ہے اور ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہوا کیا ہے اکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ مٹی کیا ہے انسان میں جو آئرن پایا جاتا ہے مثال کے طور پر یا جو آگ ہے تو 37 سیون ڈگری سینٹی گریڈ انسان کا اپنا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اسی طرح ان چاروں چیزوں کو ملا کے انسان کی جسم بن جاتی ہے اب یہ جو روح ہے اور یہ جو جسم ہے اس کی شکلیں کیا ہے یہ کون سے شکلوں میں پائی جاتی ہے تو یہ جو روح ہوتا ہے یہ ایکچول میں نور کی شکل میں جاتا ہے انسان کے اندر یہ ایک نور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب کہ یہ جو جسم ہے اور اس کے جو چار مرکب ہے مطلب آگ پانی ہوا اور مٹی تو جو آگ ہے اس کی شکل ہے تکبر جو انسان تکبر کرتا ہے یہ اصل میں اس آگ کی شکل ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ جو پانی آتا ہے تو اس میں انسان شہرت پسندی کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ جو پانی ہے یہ کس شکل میں پائی جاتی ہے یہ شہرت پسندی کی شکل میں پائی جاتی ہے اور جو ہوا ہے تو اس کی شکل ہے مستی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ زیادہ مستی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس بندے میں بہت زیادہ ہوا ہو گئی ہے اس میں بہت زیادہ ہوا پائی جا رہی ہے تو اس میں تو اس کی شکل یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کی شکل مستی ہے اور جو لاسٹ پہ آتا ہے مٹی تو اس کی شکل ہے آجزی یعنی جو انسان کے یہ پترت ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے تو مٹی کی شکل کیا پائی جاتی ہے انسان میں وہ آجزی اور پستی کی صورت میں اس کی شکل پائی جاتی ہے اب جب ہم نے اس کی ڈیفینیشنس کر لیے تو اب اس کی خصوصیات کیا ہوں گے کہ رخ کی خصوصیات کیا ہیں اور جسم کی خصوصیات کیا ہے تو جو رخ کی خصوصیات ہے وہ آسمانی ہے وہ ملکوتی سپات ہے اس میں ایمان اخلاق اور اچھے امال آ جاتے ہیں تو یہ رخ کی خصوصیات ہوتی ہے جب کہ دوسرے طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جسم ہے اس کی خصوصیات میں شر آ گیا فساد آ گیا خواہشات آ گئے اور گناہ آ گئے تو یہ جسم کی خصوصیات ہو گئی اب رخ کو اور جسم کو خوراک کہاں سے ملتا ہے رزق کہاں سے ملتا ہے تو جو روح ہوتا ہے اس کو آسمانی خوراک ملتا ہے یعنی تلاوت قرآن پاک ہو گیا، قرآن مجید احادیث اور اسی طرح نیک امال تو روح کا رزق یہ ہو گیا جب کہ جو جسم ہے اس کا جو رزق ہے یہ زمینی ہے مطلب گندم ہو گئی مکئی ہو گئے فروٹ سبزیاں اور جو ہم زمین سے اگاتے ہیں جو چیزیں پھر ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ جسم کی ہو گئی اب اس کی منزل کیا ہے تو روح جو ہوتا ہے یہ آسمان کی طرف جانا پسند کرتا ہے یہ جنت کی طرف جانا پسند کرتا ہے جبکہ جسم کی جو یہ اس کا جو منزل ہے یہ زمین کی طرف ہوتا ہے کیونکہ فائدہ بھی زمین سے ہوا اور جسم کی طرف یہ جاتا ہے اس کا منزل زمین کی طرف ہے تو نیچے کیا ہے بستی جہنم کی طرف اور پھر روح کا ساتھی کون ہوگا اس کا ساتھی ہوگا اللہ تعالیٰ پرشتے اور نیک لوگ جبکہ جو جسم ہے اس کے ساتھی کون ہوگے ابلیس ہو گیا شیطان جہنم اور اسی طرح جو کفار ہوں گے وہ اس جسم کے ساتھی ہوں گے اور جو آج کل ہم سمپل اگزامپل لیتے ہیں تھوڑا ڈیپلی ہیں انجوز ہو گئے جو کہتے ہیں میری جسم میری مرضی تو یہی ساتھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو جسم کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اپنے روح پہ اور جب انسان اپنے روح کو جسم پہ ڈومینیٹ کر لیتا ہے پھر اس کا ساتھی اللہ بن جاتا ہے اس کی منزل پھر آسمانوں کی طرف جنت کی طرف ہوتا ہے تو یہ ایک سمپل ڈفینیشن ہو گئی کہ انسان کیا ہے اس کی بناوٹ کیا ہے اور پھر اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کا منزل کیا ہے انشاءاللہ ملتا ہے اگلے ویڈیو میں شکریہ